مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مساء الفل للناس الكل الليلة أغلى المنافسات الأوروبية تودينا قمه ناريه انجليزيه ايطاليه في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا هنا في ستادانفيلد التاريخي بين ليفربول الانجليزي وروما الايطالي، الليفر يلعب الليله من اجل الحضور للمره الثامنه في تاريخه في الدور النهائي بينما تبحث ذهاب العاصمه الايطاليه عن الحضور الثاني لها في النهائي بعد 34 عام، مشاهدينا الكرام هي بكل تاكيد مباراه حديديه بكل ما في الكلمه من معاني خاصه بعد ان اخرج ليفربول سيتي غوارديولا وبعد ان اقصى روما برشلونه ميسي نار نار نار في الانتظار ومحمد صلاح اكيد نجم المشهد <تصفيق> الحكم الالماني فينيكس بريش شاهد ضربه البدايه كره وتشيكو التسويب والعارس لوريس كاريوس الهولندي ستروتمان ارنولد كره اخيره لماني ماني, ماني وأريسون بيكير مباراه مجنونه منذ البدايه امام من يعطي صلاح وتسويب صار محمد صلاح عنوان النجاح افضل لاعبين البريمير ليج هذا الموسم نجم الكره المزورة الدفاعيه وهذه كره كولروف وايضا على فلورينزي لتسيل الأمور في مباراة العودة و خطيرة فيرمينو كولة غريبة فيرمينو فيرمينو كان وحده وحده بكورة رايعة من محمد صلاح فيرمينو شوف نجم الكره العربيه كره ذهبيه كره يا سلام وتشوبرلين التسويب واليسون بيكر للمره الثانيه ليفربول في وضعيه هجوميه قويه فيرمينو وراء كل الكرات يا ويني الكسندر كوناروف كره جول قويه صاروخيه وسربيه الذئاب العاصميه تريد افتراس لاعبين ليفربول في هذه اللحظات الكرويه هات السورية وغير رايع وماني هرب شدوه السينغال هرب جول جول لا انيسون انيسون بفرحه عشاقه وماني وحده, وحده ذي على الاسبقيه نجم الكره السينغاليه مردود رايع من فيرمينو وهروب في البريمير ليغ هذه كورة أخرى فيرمينو فيرمينو ما هذا؟ شنو هذا؟ ما بالهو ساديو ماني ما, ما بالهو لا يدريكو وأن من لا يس شوف محمد صلاح عملية سريعة جول Yassam Beaker! Four points, with the Leaver! Leaver is not in the corner! Mano! Oh! Roknija! Yassalam! James Miller! Miller! Robertson! Goal! بالك مشاهدينا الكرام نعم من الامام فيرمينو يا سلام فيرمينو ومواطنو في المنتخب البرازيلي اليسان فيكر قوي جدا هذا الحارس البرازيلي مطلوب من كل الانديه العالميه لن يبقى في روما بكل تاكيد لكن لا روتمان هناك مساحات ومحمد صلاح على سار محمد صلاح جول أم لا ترى كل العرب بأقدام من ذهب يا عيني يا عيني يا عيني يا صلاح يا عالمي هدف الموسم هدف الموسم أجمل أهداف المعمورة باليسار جابها صلاح عتالو في التسعين في التسعين ما رحموش يا سلام يا خرافي يا فخر العرب يا سيدي أمرك امرك يا سيدي يا صلاح قول يعجز القلم واللسان ديكار لوفران بالراس كان بامكانه رفع الاسبقيه قلتلكم مشاهدينا الكرام للعاطفة العاتفه ولا الدم العربي ولا الجنسيه المصريه يعطي كره ومناي يريد المنافق فلورنسي كره باتجاه وندر اوندر ولوريس كاريس هذه كره رائعه اوفيل واليسون بيكر حارس مباراه بمواصفات الدور نهائي بين العمله لكنه في خطوره كبيره ارنولد كره بعيده جيكو جيكو يعدي جيكو يوسع استلام من فان دايك ومحمد صلاح فيرمينو فيرمينو يعدي وصلاح يضرب على اليسار يعطي كره يا صلاح صلاح جول صلاح جول صلاح جول شو هذا شو هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا كره لا تعظيم سنان من كل ارجاء من كوكب هذا البشر محمد صلاح بأقدام الذهب يعاني روما فريق السابق لا يفهم ماذا يجري شنو هذا يا صلاح يا معذبهم يا صلاح يا فيرمينو يا صلاح ثناء النار محمد صلاح بنمسة على الطريقه المارادونيه على الطريقه الماسيه لا لا لا خليني نقول على طريقه محمد سراح فتني كامل الاوصاف والله فتني من المعدن العالمي والحكم الالماني فيليكس بريش يعلن الشوط الاول بانتصار محمد سراح على روما بيان فاينل صفر ادوار الشوط الثاني من لقاء ليفربول روما ونصف دوري ابطال اوروبا تركنا الشوط الاول بطاقه من بهدفين بهذا محمد صلاح لكل من يلتحق بهاندايك في <تصفيق> توقيت 10 دقائق لا في <تصفيق> هذا الشوط الثاني وهذه يكون اختير محمد صلاح صلاح صلاح كونا جول كونا جول احذر تواريخ الليفر يسحر بثلاثي النار ماني سلاح فيرمينو ليفربول المهول يدك الحصون الرومانيه بفضل كرة الدلال كرة الجمال احمر اللون ما اروعك بهذه الفنون ما اروعك بهذا الجنون محمد سلاح بكره الاساس العالميه يهدي كورة هديه لساديو ماني والسنغالي يمضي ولا يبالي السنغالي يمضي ولا يبالي روما في حاله زهول امام صلاح وليفربول المهول كولاروف كولاروف يراوغ يا سلام في في بالريح في والكره وفيرمينو واحد واريسون يورغن كلوب قال وانه في الفيس فرنج ستاديوم كان عنده ألف متفرج ليس بقوه جمهور ملعب انفيلد وسلام واللاعب المصري محمد صلاح يدمر فريقه السابق ويعطي كره الدلال كره الجمال لفيرمينو فرانشيسكو يانهار يانهار في هذا المشوار شوف صلاح العالمي بص وشوف صلاح يعمل إيه، شوف صلاح بعملية الفنيات، جيسوس في طريق الرياح راح فيها البرازيلي، وباليمين يعطي كافيار، يعطي جمبري، يعطي هامون، شوف الكورة يا سلام، فيرمينو وحده في الشباك، فيرمينو وحده في الشباك، ذهب، ولا كل الكلمات تقدر توفيك حقك يا صلاح يتأثر روما بيادي أندرسون قوي جدا وهذه كرة وأريسون سايتر عليها يعمل ريمونتادا مثل ما فعل ضد برشلونة كرة طويلة براس خمسة خماسية. خمسة على نتذكر ربما السبعة واحد اللي خسرها روما ولا نريد أن نتذكرها في الأجواء الأوروبية فيرمينو بالرأسية بكورة مليمترية وأليسون بيكر ينهار للمرة الخامسة في ملعب أنفيلد خمسة دافل صفر ليفربول بسدد قتل مباراة الإياب مباراة الإياب ستكون شكلية ربما أقولها من الآن قوة أقل يعني اليوم صريح في بورصة اللاعبين لا يمكن أن يكون أقل من 200 مليون أورو أو أكثر باتريك شيك كاد أن يعود بفريق روما في التأديف دي بيروتين او أكورت الرأس من باتريك شيك والحراسة الألمانية لنوريس كاريس أفضل هجوم لفريق روما فالولادة فعيد صعبة إن لم تكن جبهة مستعيلة كره جيكو أولى هدف الغالي هذا هو الهدف اللي يبعث عليه فريق روما آدينا جيكو البوسني يعطي الافراح لفريق روما يعطي الافراح لفريق روما جيكو شوف غضب يورغن كلوب روما المثير روما المثير والمكير يعود في المباراه اكيد صعبه هي الامور لكن روما كبير ويرجع بهدف جيكو. اللي ظل الفارق خمسة 1 من اجل تسجيل هدف ثاني هذه كره فيجناردو رونالدي غريب امره هنا. فاذاع الهدف السادس يورجن كلوب يعرف خطوره هدف انديل تشاكو وراجع وكوره لجيكو التسويف سهل سهل من جيكو كان عليه ان يأتي الكوره لبيروتي على يساره ضيع الكوره البوسني دي فرانشيسكو يعطي في تعليماته تريتمان يوزع الهولندي التسويق والمطرب بضرب جزاء ضربه جزاء لفريق روما انقلاب الدوله كليا ضربه في يا داني فريق يا ياتي لفريق روما روما يعود من بعيد ايد بيروتي اماني كل العاصمة الايطاليه في اقدام دانيال بيروتي خمسه اثنين تعود الابتسامه لفريق روما يتقدم بيروتي كره السلام يعود روما الى الامام روما المثير روما الكبير ذئاب العاصمه الايطاليه باستفاقه مع نهايه المشوار كوموندوز ايطالي الان يستفيق في ليفربول حقيقة هدفا ربما ستعطي الريمونتادا في ملعب الاولمبيكو محمد صلاح بكل تأكيد ربما هفوه تكتيكيه قام بها المدرب يورجن كلوب باخراج صلاح تحرر دفاع فريق روما وتقدم بخلق التفوق العددي وجاء الهدف الاول والثاني جيكو يراوغ جيكو يوسع وبيرونتي على مستوى القائم الاول 20 دقيقه اخيره لروما من النار مع نهايه المشوار لو لعب روما بهذه الشاكله 11 ثانيه للنهايه اخر ومضات ويعلن الحكم الالماني فيليكس بريش على نهايه المباراه مباراه الذهاب بالتسعة ليفربول بخمسه اهداف في في ملعب انفيلد اكيد حكايه اخرى ستكون في ملعب الاولمبيكو بالعاصمه الايطاليه روما لكم مني مشاهدينا الكرام اجمل الاماني